Kamera. Dnes už naprosto běžné zařízení, díky kterému můžeme zaznamenávat obraz. Co když ale chceme pohled z trochu jiné perspektivy. Teď se na mě díváte skrze termokameru. Přístroje, který využívá metody tzv. bezkontaktní termografie. Jedná se o zobrazovací metodu, která umožňuje analyzovat a graficky znázornit teplotu na povrchu nějakého objektu. Zjednodušeně řečeno, díky tomu, že lidské tělo je teplé a vyzařuje do okolí elektromagnetické záření, můžou vzniknout takovéto snímky. Touto metodou jde měřit prakticky jakýkoliv objekt, který má vyšší teplotu než je absolutní nula, což je nula kelvinů, tedy minus 273,15 stupňů Celzia. Teplejší místa jsou na kameře zobrazena v odstínech červené, studenější pak zeleně a modře. A proč na snímku z termokamery vypadám jako rudá, ohnivá koule? Skoro nemám vidět oči, pusu a vlastně žádné podrobnější rysy. Můj obličej má totiž prakticky všude stejnou teplotu. Když si ale nasadím brýle, tak už vidíte rozdíl. Brýle totiž odstínily vyzařování tepla z mého těla. A teď koukejte. nanuk má kromě své chuti ještě jednu pěknou vlastnost. Je studený. Na snímku z běžné kamery nedokážeme tuto jeho vlastnost vůbec pozorovat. Teplotu není schopná zachytit a zobrazit. Co když se ale podíváme skrz termokameru. Vidíte? Celá moje pusa i její vnitřek jsou zelenomodré. To proto, že jsem svůj povrch na chvíli ochladila právě nanukem. Na tomto příkladu je dobře vidět, jak taková termokamera pracuje právě se změnou teploty povrchu. V praktickém životě nejsou termokamery jen na hraní, ale využívají se například při nočním sledování osob, hledání úniku tepla z budovy nebo jako prevence při sledování přehrývání strojů. Příkladem jsou i moderní teploměry, které se ani nemusí dotknout lidské kůže. Díky termokamere také můžete poznat, jestli je voda ve sklinicích tepla nebo studená. Zvolím raději tu studenou.